Це майстрині Ганна Авакен та Белла Плетінь. Дівчата на початку війни вирішили створити власну іграшкову майстерню в Інстаграмі та допомогти військовим Збройних сил України. У мене вдома накопичилося досить багато іграшок, які я зв'язала, вони просто уличвали без діла, а у мене є знайомі хлопці, які лагодять щодня безкоштовно автівки для зсу на благодійних засадах? Я вирішила продати ці іграшки і половину коштів віддати їм. Це був мій такий особистий благодійний аукціон, невеличкий. Потім до мене звернулися мої знайомі з Центру культури Запорізького національного університету і запропонували в'язати солдата ЗСУ в'язаного. У мене була ще в наявності така качешка – «Лала Фанфан» популярна у національному вбранні. Ми зробили саме вже аукціон, і перші ці дві іграшки виграли майже 4,5 тисячі гривень. Ці кошти повністю віддали хлопцям на ремонт автівок, каже Ганна Авакян. Колега Ганни Белеплетінь каже: іграшки в'яжуть із плюшевої пряжі, наповнюють холофайбором та поролоном. А над якою іграшкою вам було було найскладніше працювати? Це суда? Мабуть, так, бо там дуже багато частин. Ой, розмір в нього великий. Він десь ми міряли 55 см. В нього був шолом. В шоломі у нас тільки три частини було. Нещодавно майстрині провели другий спільний аукціон. Він відбувся 13 травня. За нього дівчатам вдалося зібрати 13,5 тисяч гривень. Іграшки на аукціон створювали як реакцію на новини про війну та російську пропаганду. Наприклад, бандерівський гусак там яку зброю джевелін. Ми дуже посміялися з фейкової новини росіян про те, що у нас тут якісь гуси, яких ми накачуємо не знаю чим, вживляємо їм чипи і відправляємо вбивати маскалів. І тому під якби, впливом цього мему вже ми вирішили створити саме гусака. Вже повністю я придумала сама цю схему, зв'язала. Щодо гусака, то частково ми взяли схему з інтернету і додали цьому гусачку українського колориту, додали йому шолом. Військовий. У майстринь вже з'явилася ідея для нового аукціону, які саме іграшки збираються виставити на торги, поки Анна та Белла тримають у таємниці. Кажуть, аукціон відбудеться за місяць. Дар'я Пасічник, Андрій Варйонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.